E moxa logo. Que foi o primero que pensaxes cando te propuxeron o seu xurado desta edición de Youtubeiras? Que, que estades un pouco tolinhos, porque... Definete en tres palabras. Discos, rixós e eh, cubalibres. Que das valorar como xurado? Que os deixan que a xente fale o caso. No caso de aceptar sobornos, que te gustaría que te desen? Estaría moi ben, un nobe. Senón un xamón que... Fixeches vez un vídeo? Si, sí, fixen, desgraciadamente fixen e andan por aí por... por la internet. E, ese é o problema, que a xente despois busco...